Коли закінчиться війна, то все не буде як раніше. Тепер ми станемо сильніші, бо є у серці глибина. І ми візьмемо за основу, що все на світі тимчасове, І вітер листя розвіває немов забуті імена. Коли закінчиться війна, ми будемо завжди цінувати Усе, що маємо у хаті, усе, що бачимо з вікна А кожна хвиля і момент, як тиха музика молитви Це вміння дихати і жити у час приземлення ракет коли закінчиться війна, то ми провідаємо родини, Зустрінемо мама свого сина, і не залишиться одна. Бо все могло інакше бути, і кожен лік би не вернутись, Могли б на очі впасти ночі, чи увірватися струна. Закінчиться війна У розмінованому полі Повіжимо на зустріч тобі Щасливі долі, а вона Підкаже знову терпеливо Що треба дякувати щиро Тому, хто витягнув із дна Знай свою віля І знай від нас закінчиться війна, то ми провідаємо родину. Зустріне мама свого сина і не залишиться одна. Бо все могло інакше бути, і кожен міг би не вернутись. Могли б на очі впасти ночі, чи обірватися струна.